અહિયા આપણી પાસે પાંચ સંખ્યાઓ છે અને આપણે તેને જડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે વિચારીએ કે આમાંથી કઈ સંખ્યા સૌથી મોટી છે આ બધી સંખ્યા ધન હોત તો તમે કહેતા કે ઋણ ચાલીસ એ સૌથી મોટી સંખ્યા છે પરંતુ અહિયાં આ ઋણની નિશાની શું બતાવે છે તે ધ્યાનમાં લેવાનું છે અને તેના વિશે વિચારો હવે જો આ તમારા બેંક ખાતાની ડોલરની સંખ્યા હોત તો ऋण चालीस डॉलर ने बदले ऋण सात डॉलर होलीस डॉलर एटीस डॉलर करता रकम अहम ऋण सात डॉलर ना अर्थ एम थालर तो अहरे ऋण चालीस ऋण सात करता संख्या थी अच्छा बाकी सौ तो ऋण चालीस नें बताल बाकी रकम साथ करो તો પણ પૈસાની આ રકમ સૌથી નાની કહેવાય બરાબર તમે બેંકના ચાલીસ ડોલર ધરાવો છો બેંકમાં તમારું કોઈ બેલેન્સ નથી પણ બેંકના ચાલીસ ડોલર તમારી પાસે છે તો તેના પછી નાનામાં નાની રકમ ઋણ થાય અને તેના પછી નાનામાં નાની રકમ ઋણ થાય ત્યાર પછી ઋણ એ બાકીની તમામ સંખ્યાઓમાં નાનામાં નાની હશે અને ત્યાર પછી આ બધામાં સૌથી મોટી સંખ્યા માટા હું તેને ગુલાબી રંગથી લખીશ આ બધી સંખ્યા સૌથી મોટી સંખ્યા ઋણ સાત છે અને તમને હજી સમજણ ન પડી હોય તો તમે તાપમાનના સંદર્ભમાં વિચારો હવે તાપમાનમાં લઈએ તો આમાં ઠંડુ તાપમાન કહેવાય તમે સેલ્શિયસ કે ફેરન એમ કોઈ એકમ લઈ શકો છો ઋણ ચાલીસ એ સૌથી ઠંડુ તાપમાન થશે અને ઋણ સાત એ સૌથી ગરમ તાપમાન થશે ઋણ સાત અંશના તાપમાને વાતાવરણમાં સૌથી વધુ ગરમી હશે હવે આને બીજી રીતે વિચારીએ આપણે એક સંખ્યા રેખા દોરીશું તો ચાલો અહીંયા એક રેખા દોરીએ જો આ શૂન્ય હોય અને તમે જાણો જ છો કે ધન સાત અહીં આવે ધન સાત એ આપેલી સંખ્યાઓમાં નથી પણ આપણે સમજવા માટે લઈએ છીએ તો અહીંયા ઋણ સાત આવશે જો ત્યાં ઋણ સાત હોય તો આટલે ઋણ દસ આવે જુઓ અહીંયા આપણે શૂન્ય થી વધારે ને વધારે ડાબી તરફ જઈએ છીએ અને જો આપણે શૂન્યથી હજી વધારે ડાબી બાજવી જઈશું તો લગભગ અહીંયા ઋણ પચીસ આવે હવે થોડા ડાબી તરફ હજી આગળ વધીએ તો આ ઋણ 30 અને હજી ડાબી બાજુ થોડા આગળ જઈએ તો અહીં આ ઋણ 40 આવે જો આમ વિચારીએ તો સંખ્યા રેખા પર શૂન્ય થી ડાબી તરફ સૌથી દૂર આવેલી સંખ્યા એ સૌથી નાની સંખ્યા છે અને જમણી બાજુ સૌથી દૂર આવેલી રકમ એ સૌથી મોટી રકમ છે